Ser qui vulguin ser. Tenir un artista dins seu. Saber que les millors persones no neixen. es fan. A vegades, les lliçons més profundes de la vida s'aprenen en un estiu. Ajudemm a ajudar-los. Aquest estiu cap infant sense colònies. Fes el teu donatiu a peraterres.org.